Жителька будинку номер 21 по вулиці Тригубова, що у Дніпровському районі Запоріжжя, Наталя Склярук каже, була змушена дістати гроші для розрахування за тепло, які збирала після смерті чоловіка йому на пам'ятник. За ноябрь, в декабрі. За листопад у грудні особисто нам прийшли платіжки. Мені особисто за трикімнатну квартиру майже 5400. тисяч Ми написали у філію на Дудикіна листа Пояснити ситуацію. Вони відповіли: у вас немає лічильника. За словами Наталі Склярук, лічильник тепла у будинку, де вона мешкає, був встановлений у 2018 році. За два роки його зняли, начебто, через несправність, і з того часу не повернули. Ми написали. Ми написали їм листа з проханням встановити нам лічильник або повернути відремонтований. На що нам відповіли, що у квітні минулого року вони нам приносили відремонтований лічильник, а ми їх не пустили. Це маячня. Ми нічого про це не знаємо. Схожа ситуація із теплолічильником і у жителів будинку номер 19 на вулиці Вавілова, каже Юрій Володимирович. Чоловік розповідає, за два останні місяці заборгував за теплопостачання 8 тисяч гривень. <на їх> «У мене двокімнатна квартира, у кого три кімнатна, тим і 10 тисяч, і, і, і, і я не знаю. І жінка каже, я не, я не можу, я краще, вибачте, піду там, я не знаю, чи орендувати буду квартиру, чи цю продавати, я не знаю, але я не можу платити. І так все, всі кажуть». Юрій Володимирович розповідає, <п> у їхньому будинку <п> також раніше <п fearless> був встановлений лічильник тепла. Але його зняли для перевірки та не повернули через нібито колективну відмову жителя будинку 19 на вулиці Вавілова. Ми усі були у шоці, оскільки після цього ми, у нас є ініціативний комітет від нашого будинку. Оці люди безпосередньо ходили по квартирах, запитували у мешканців. Ніхто, усіх, вибачте, отакі очі, всі в один голос кажуть, ми нічого подібного не писали. І це, і це природньо. Я, я не розумію, як можна відмовитись від встановлення теплового лічильника, а потім платити величезні суми. І ми не одні такі, вже ми спілкувалися з мешканцями, там, пан Міралтєйський теж, ну, вже ми спілкуємось. І одна і та сама історія. Нема лічильника, все, будете платити. А як таке сталося, нас це не цікавить. У будинку No. 7 на вулиці Адміралтейській теплолічильник встановили 24 січня, поточного року. Про це Суспільному спільному повідомила жителька цього будинку Анджела Летвяк. Вона розповідає, за опалення одного квадратного метра оселі в грудні отримала 101 гривню. І це вилилось суми по 8 тисяч, у людей по 15 тисяч. І вже навіть до 20 в деяких помешканнях ходить. І це пояснюють методикою 315 яка прийнята в Мінрегіоні. Ми в Мінрегіон. І там нам пояснили, що ця методика рекомендована рахувати навантаження по максимуму на тих будинках, де немає лічильників. Цю методику Застосували і нарахували нам вдвічі більше гігакалорій. І виходить, що начебто вони в меморандумі, вони тримають цифру 1650 гривень за гігакалорію, але нам нарахували вдвічі більше самих гігакалорій. І за... через це у нас вийшли такі платіжки». Генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек каже, після звернень жителів 13 будинків, де не було пристроїв, вимірювання спожитої теплоенергії, всі заявки оброблені і лічильники були встановлені. «Встановлення лічильників дозволить їм сплачувати не за нормою, а за показом лічильників. По нашим розрахункам це ще не підтверджено фактом. Це буде приблизно 50-40-50, може трохи більше гривень замість тих 100, що вони отримали зараз. Тобто два рази. Ті нарахування, що зараз відбулись, вони не сплачені, вони є боргом. Але через дію карантинних обмежень ми не будемо нараховувати жодних штрафових пеній на ці суми. У багатьох цих будинках встановлені лічильники. Надалі ми і проводимо аналіз нарахувань по субсидіям, і надалі ми плануємо надати адресну матеріальну допомогу саме з міського бюджету. Вважаємо, що ми знайдемо в міському бюджеті ці кошти, і ми зможемо компенсувати в першу чергу мешканцям, які отримають субсидії, саме оцю різницю, якої буде недостатньо для того, щоб у них не накоплювалися борги до закінчення пального сезону. Субсидію не скасовуватимуть людям, що протягом опалювального сезону несвоєчасно сплатили за тепло, повідомив Віктор Гординський. За словами Олександра Грека, минулого року концерну міські теплові мережі було подано 9 тисяч позовів до суду щодо системної заборгованості запорізьких споживачів теплоенергії. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.